شاه در جای دیگری ادامه میدهد من تعلیف این کتاب را مثل کتابهای پیشین خودم یک وظیفه ملی تلقی میکنم و حتی با توجه به اینکه این, این کاری است که در خدمت خلق صورت میگیرد آن را به فتوای سعدی نوعی عبادت میشمارم زیرا وظیفه خاص شاهنشاهی ایران ایجاب میکند که به گفته معروف کریستیانسن یک شاه واقعی در این کشور نه تنها رئیس کشور بلکه در این حال یک مرشد و یک معلم برای ملت خیش باشد من ایفای این رسالت ارشاد و تعلیم را به اقتضای آشنایی که در وسیترین سعد با مسائل ملی و بین المدلی کشورم دارم و به علت آنکه خود طراح و بنیانگذار آن انقلاب اجتماعی هستم که همه تحولات ایران امروز با استاب آن است با کمال میل میپذیرم زیرا در جامعه کنونی ایران مقام معلم مقامی است که حقا مایه افتخار است در تمام مراحله اثبات این ادها تنها به سخنان شاه اشاره شده است بنابراین اثبات این ادعا کار بسیار صادهای بود با اینکه ممکن است در مقاطعی ایران با مشکلاتی روبرو باشد و روبرو شود همانطور که ایران و ایرانی به نسبت و با مقایسه به گزشتی دردناک روز به روز پیشرفت کرده هر روز به پیشتت بیشتری دست میابد حقیر افق بسیار درخشانی برای ایران و ایرانی میبینم نقشه راه پنداریده شده به گفتار درآمده و حرکت به سوی تمدن بزرگ همچنان ادامه دارد ساخت هر اماراتی نیاز به زمان لازم دارد افراد زیادی می آیند و می روند و هر کس در تکمیل کردن امارت نقشی را ایفا می کند تا روزی که امارت دلخواه کامل شود همانطوری که شاه می گوید در این راه کم و زیادی ها بالا و پاینی های زیادی داشته و خواهیم داشت ولی این راه باید ادامه پیدا کرده و نقشه کشیده شده باغت همچنان به عمل درآید. طبیعتا در این راستا افراد و رهبران زیادی را تجربه کردیم و بیشتر هم تجربه خواهیم کرد با رفتن شاه نه تنها همه چیز پایان نیافت بلکه انقلاب دینامیکی بیشتر پیدا کرد و عملی شدنش سرعت بیشتری گرفته است آنچه مهم به نظر میرسد این امر است که هدف که همان رسیدن به یک تمدن ایرانی است نباید فراموش شود زیرا بر اساس اصلی که ما ایرانیان همباره به آن اعتقاد داشته ایم یعنی پندار نیک گفتار نیک و رفتار نیک همواره قبل از آن که هر چیزی به دنیا ظاهر درآگت نقشه آن حداقل در ذهنی وجود می داشته است. همانطور که مشاهده کردیم نه تنها نقشه تمدن بزرگ در ذنی شکل گرفته بلکه به گفتار کلمه و نوشته هم در آمده است و تنها عملی شدن یعنی به دنیا ظاهر درآدنش آمدن، در مانده که هر روز بیشتر و بیشتر شکل میگیرد بیشک آنچه به دنیای ظاهر در میآید به مراتب کاملتر از آن چیزی خواهد بود که در نقشه راه پنداریده شده است مطمئنا هیچکس نمیتواند جلودار عملی شدن و به دنیای ظاهر نقشه نقشهای باشد که نه تنها پنداریده بلکه به کلمه و گفتار هم در آمده است شاه در این مورد چنین میگوید رسانیدن ملت ایران به دوران تمدن بزرگ بالاترین آرزوی من و رهبری کشورم در این راه اساسی ترین است که به عنوان محصول سرنوشت این کشور برای خیش قائل هستم. اعتقاد راسخ من این است که اکنون ملت ایران برای نیل بدین هدف در مسیری صحیح و مطمئن گام برمیدارد و آنچه برای پیروزی او ضروری است این است که از یک سو در این مسیر, انحراف در این مسیر انحرافی حاصل نشود و از سوی دیگر در آهنگ پیمودن آن کندی یا ای روی ندهد تمدن بزرگ یعنی چه یعنی تمدنی که در آن بهترین عناصر دانش و بینش بشری در راه تأمین عالیترین سطح زندگی مادی و معنوی برای همه افراد جامعه به کار گرفته شده باشد تمدنی که در آن دستاوردهای بدی علم و صنعت و تکنولوژی با ارزشهای عالی معنوی و با مبازین پیشرفتگ ادالت اجتماعی درامیخته باشد تمدنی که بر پایگ سازندگی و انسانیت پیریزی شده باشد و در آن هر فرد آدمی در حین برخورداری از رفاه کامل مادی از حد اکثر تأمین اجتماعی و از قناه سرشار روحی و اخلاقی بهرمند باشد بدیهی است هر ملت و ای در جهان حق دارد در راه نیل به چنین هدفی بکوشد و ما سمیمانه آرزو می کنیم که چنین تلاشی در هر جا که صورت گیرد با توفیق کامل همراه باشد زیرا این تلاشی است که در راه ایفاق شریفترین رسالت جامعه بشری انجام میگیرد ولی تا آنجا که به ما مربوط است ما بیش از هر چیز تضمین سعادت و رفاه جامعه ایرانی را در مد نظر داریم البته اگر تمدن بزرگ ما کشش و جذابیتی داشته باشد به احتمال قوی این تمدن از مرزهای من خواهد گذشت و در آن صورت این در اختیار دیگران خواهد بود که در باره آن داوری کنند اگر از طرف من در زمینه نارسایی وجود داشته بعد از پوزش خواهشمندم خود کتابهای ایشان را بخوانید تا به عمق بیشتر این ادعا پی ببرید اگر فرصت می بود شاید می که هزاران صفحه دیگر با سند و مدرک نوشت ولی در اینجا به همین چند جمله اکتفا کرده در پی نوشتن مقاله دیگر تحت عنوان امام رهبر انقلابی پرداخته می شود. بسیار بسیار سخت است که کسی بتواند ایرانیان را در راه رسیدن به تمدن بزرگ باز دارد زیرا نخشی را نه تنها اندیشیده و پنداریده شده بلکه به گفته بنوشته در آمده و حتی در مرحله عمل است تنها کسی میتواند آرزوی ایرانیان به رسیدن به تمدن بزرگ را نابود کند که بتواند جایگزینی برایش نه تنها بیاندیشد بلکه بپندارد به رشدیه تعریف درآورد و عملی کند این کار بسیار بسیار سخت خواهد بود شاه در این مورد چنین میگوید پیروزی ما یک الزام تاریخی خواهد بود انقلاب ایران با برخورداری از همین امتیاز اساسی که خود را در چهار دیواری هیچ اصول خوشق و ثابت مرامی معصور نکرده است از آغاز نیروی پرتحرک و پویا بوده است یعنی جنبشی بوده است که پیشروی آن وقف بردار نیست و نمیتواند نقطه ای را به نام نقطه کمال بشناسد و در هر مرحله‌ای معین پایان مسئولیت تاریخی خود را اعلام کند اصول این انقلاب جز در ارکان بنیادی آن همواره آماده توسعه و تکامل و حتی دگرگونی است تا در هر صورت و به هر هنگام بتواند بهترین پاسخگوی مساله و نیازهای جامعه ایرانی باشد طراحی این اصول در عین جنبه کامل انقلابی آنها با واقعبینی یعنی درک آگاهانه نیازهای اساسی جامعه نوین ایران و پیدا کردن راه های مشخص و قاطع برای جوابگویی به دین نیازها توان بود است شاه در ادامه می‌فرماید بر اساس توضیحاتی که داده شد می توان چهره کلی ایران اصر تمدن بزرگ را ترسیم کرد دورنمایی که من از چنین ایرانی در برابر نظر دارم دورنمای کشوری است آباد و آزاد مجهز به صنعت و تکنولوژی پیشرفته با اقتصادی سالم و شکوفا که در آن جامعهای نیرومند و سرفراز برخوردار از حد اخلاق شرافت انسانی و از آزادیهای فردی و ادالت اجتماعی و در این حال آراسته با ارزشهای عالی اخلاقی و فرهنگی با کوشش خلاقی خیش راه گشاگ باز هم بیشتر خود و جامعه بشری در راه کمال که راهی پایان یافتنی نیست باشد در پایان ضروری می بینم. به این نکته مهم اشاره کنم که چون موضوع این مقاله ایران و ایرانی بوده و همه چیز دور این کلمات چرخیده شاید این شبه به وجود آید که خدای نکرده بی یک نسونالیسم افراطی و احمقانه بیانجامد ما ایرانیان به واسطه ترکیب قومیتی خود به هیچ بعجی نمی به ناسیونالیسم روی بیاوریم به بی این شکل این ترکیب قومیتی نقطه قدرت ما شده است دقدقه ما تنها ایران و ایرانی نیست بلکه دقدقه اصلی ما انسان و مناسبات حاکم و غیر انسانی در جهان است ما باید از هر گونه احساسات احمقانی ناسیونالیستی پحریز کرده انسانیت را مرکز اندیشه های خود قرار دهیم با سپاس از شما هممیهنان گرامی شاد و پیروز و موفق باشید مصرفا حاشمی اول سال 1400 دکلمه کتاب امیر صادقی